A la ciutadania estem oferint serveis directes, com podria ser la campanya d'Internet Posa i Seny, i estem fent serveis indirectes, com pot ser formació d'actors en el territori, com per exemple pot ser en el cas dels punts TIC, estem preparant formació per punts TIC, estem col·laborant amb educació per temes concrets de mestres i educadors, d'activitats a l'aula o sigui que directament a la ciutadania estem oferint algunes coses, per exemple també si algú vol fer consultes té un correu electrònic de CECICAT on pot consultar dubtes que tingui sobre seguretat de la informació però de forma indirecta també estem intervenint amb altres actors al territori per reforçar tot aquest discurs de seguretat Internet Posa i Senya és una campanya que el que vol és apropar-se a les franges d'edat més joves, estem parlant de 8, 14, 15 anys. Aquesta campanya s'ha creat amb dos personatges, molt, diguem, amb, una, amb un look molt juvenil, eh? i la idea és que, que els hi entri els nens pels ulls i després mirin què hi ha al darrere. Eh? Al darrere hi ha missatges que podem veure no només a la nostra campanya, sinó que hi ha molta més gent que està parlant del mateix tipus de missatges, com consells per navegar per internet de forma segura, d'ús segur de les xarxes socials, d'ús segur dels programes P2P, d'intercanvi d'arxius, i fins i tot hi ha consells per pares i educadors. El que volem és que sigui una campanya que està enfocada a una franja d'edat, diguem, de, de, dels més petits, però que les idees que hi ha al darrere poden servir per qualsevol edat. I quan dic qualsevol vol dir que des dels més petits fins als més grans. Ja va per franges d'edat. Els més joves estan més desprotegits perquè tampoc coneixen, no? Igual que amb un nen eh, l'hem d'advertir que s'hi va pel carrer i no parlin desconeguts, la típica frase eh, que tots hem sentit de nen no parlis amb desconeguts, doncs eh, quan som grans això ja no ens ho han de dir. Doncs, de la mateixa manera quan els nens són més petits se'ls ha d'explicar que a internet en una xarxa social hi ha desconeguts eh, i que són del mateix nivell de desconeixement que el que podem trobar pel carrer. Per tant, han de prendre les precaucions igual, eh? allò de nen no parlis amb desconeguts, ni al carrer ni a internet. Eh? De fet, a mi m'agrada fer molt l'analogia aquesta, que moltes vegades a la vida real, a la vida física, prenem unes precaucions que després quan estem a internet, en el món virtual, no prenem, i són exactament iguals, són les mateixes. No per Bé, les xarxes socials, eh, des del punt de vista de relació personal, eh, són un invent jo crec que molt bo. Mm. Eh, I evidentment, el, des del punt de vista estrictament de seguretat, el que han creat també és una sensació, de, una falsa sensació diria jo, de solitud davant de la xarxa. Solitud, o, què vol dir mm, en aquest cas? Solitud vol dir que jo estic a casa sol, amb un ordinador, i em dóna la sensació que jo el que estic penjant a internet en una xarxa social ho veig jo i ho veuen només els meus amics, quan és fals. Eh? Si no tenim ben configurada la privacitat en la xarxa social, aquesta informació es divulga a tot el món. La xarxa Punt TIC eh, ha de jugar un paper important. Important des del punt de vista que és una xarxa que té una capilaritat molt important, que arriba a tot el territori i que els dinamitzadors tenen contacte directe amb la gent. Per tant, eh, el paper és fonamental. O sigui, el, una de les accions que estem ara posant en marxa, que estem pulint, a veure si, si la podem engegar aviat, és una formació eh, per dinamitzadors de punts TIC perquè puguin eh, entendre millor el que és la seguretat de la informació, les mesures a prendre, i eh, quan el dinamitzador estigui format, podrà transmetre de millor manera tot aquest coneixement als seus clients, que són els usuaris dels punts TIC, les escoles de la zona on són, i depenent de cada punt TIC, doncs, l'àmbit en el què s'estigui movent.